Κάτω από το έρημο το χωριουδάκι τρέχανε λίγο τα το πρωί. Άρα ξεχαρούμενο στο λιμανάκι. και το περίγυαλ ήταν όλο ζωή. Και εγώ που του κόσμου η Απωνιά, με κανένα να χάσω, Τόσα ονειρά μου παλιά κι θα να ρεμβάσω. Μέσα στο χωριού μου τη μοναξιά ίσως και ξεχάσω Στάθηκα ο φτωχός κι είπα μοναχός Άσχρο πουλί τρέχαν Πούθε μας γοργό Ποιον έχεις καραγωγή, που πας τέρνα από εδώ Ποιος ξέρει τι σε προσβαίνει Στου κόσμου κάποια γωνιά Έχεις και εσύ μοίρα γραμμένη Επάνω στα πανιά Μια βδομάδα ακούγονταν γέλια τραγούδια Κάτω στο γυαλού το μικρό καπηλιό Φοράγαν οι τα μαλλιά τους λουλούδια Έλεγες πως είχε γιορτή το χωριό Με βγάζε και εμένα από τη συλλογή προς το παραθύρι Αραγμένο πουλάει στη γη τα άσπρο ως πουχτες το τον την αυγή, άγκυρα να και Κι έμεινε ο γυαλός, παλήσει ο πυρός. Άσπρο πουλί, πουθε μας ήρθες Ποιον έχεις καραβοκύρη που πας τέρνα από δω ξέρει τι σε προσβαίνει Στου κόσμου κάποια γωνιά Έχεις κι εσύ μοίρα γραμμέ. La la la la la, tra la la la, la, tra la, la, la, tra la